je o inscenaci cesta, což je zase naše autorská inscenace, která je tentokrát určená dospívajícímu publiku. No no a co frysko, jsme dojet. Jo. No, nikdy. Někdy. Čímž my si plníme takový dlouhodobý přání, vlastně uvíst v draku nebo dostat na repertoára incenaci, která je určena speciálně vlastně mladému publiku náctiletým studentům. Vypráví vlastně o tom, kdy je vlastně úplně legitimní na chvíli nesledovat žádný cíl, ale prostě se zastavit, nehledat něco, u čeho hledám primárně nějaký užitek, ale, ale prostě mít ten čas jako poznat sám sebe, najít sám sebe a to se samozřejmě dobře dělá někde venku, někde mimo ten běžný životní provoz. Je to trošku jako útěk od sebe, zároveň cesta k sobě a, a vlastně to, co je pro nás důležité, je ten iniciační moment toho, že, že ty naše postavy se dostanou v nějakých mezních situacích, hraničních zážitků, ať už příjemných nebo nepříjemných a, a ty je prostě nějakým způsobem proměňují a pomáhám vlastně poznat, co, co oni jsou a co chtějí.